كمسين يروي سهولها وعارها وكان شمرت وتحركن واعيرها ودارت التالي وانقلب مسارها لابواب جملة تقف لسكاكيرها وللحي تتنكر تحطة وزارها كم الريح تتقلب عنيف زفيرها بالهم تعصف يغلبك طيارها هدت بيوت مبنية بحجيرها وخربت مداين عالية بصوارها وبالغم داست على الحرم كبيرها وعلت مذايب ينهشوف حرارها بالغل داست على الحرم كبيرها وعلت مذايب ينهشوف حرارها وقطفة حلام الفارحة بصغيرها اللي عليه باعت بالرخيص عجارها منها خذاتها سعو تحت حفيرها وقداش سهدت من بشر بنارها وقداش حرق من قلوب سعيرها وقداش سقيت من حداش مرارها اللي اتنكرت اللي اتنكرت اللي اتنكرت ما عاد يصفع ديرها ولين ريشها يصبح مذيلي باري ويبقى القدر قادر على تغييرها ويرجع عسلها في السواقي جاري كيف ما قال المثل الايام كان يزوروا طاعولك يبكي سواقي بالعسل يجروا لك بين الدروب الوعره مسهلها وحكم القدر جو الحياه صفانا وبالخير لنا بشرت مجملها خضر عودنا في سهولنا وجباننا ومن بعد ما حر الهواء قبلها ارتسمت البسمة في عيون أطفالنا ولنا زهد وازاي نتبح لها وفي دروبها بالحلم كبر واماننا والحلم يبني قصور ويفصلها حلمنا الربيع حلمنا الربيع بعز تايل فالنا اتفتق عصانا ورد ويحفلها في غربنا وجنوبنا وشمالنا والشرق يتبسم الكل اهلها طلع عليه خلط في الحرام حلالنا والحلم يبني قصور ويفصلها حلمنا الربيع بعز داية لفاننا تفتت اغصانا ورد ويحفلها في غربنا وجنوبنا وشمالنا والشرق يتبسم الكل أهلها اطلع ريح خلط بالحرام احلالنا بغيمة نسفح لان نابك ملها ودارت رحات الوقت على لا من حرث وصاب تاوم ملها ولا غصن نور لا قطفنا فانا ريح الجدب اجواد دللها وناحت وناح طيور البوم فوقها محالا وحشابة فقدت عزيز محلها منها نخطف الغدر من قتالنا الوحشه فقتت عزيز محلها منها انخطف بالغدر من قتانا لحرار ما تتقهر في منازلها والوطن صرحا هد قيداننا بقتل العزيله تهوم بعد في حلها وبانوا العيره يرتعف قداننا <تصفيق> لحرار ما تتقهر في منازلها والوطن والوطن صرحا هد قيداننا بقتل العزيله ادهوم بعض في حالها وبانوا العيره يرتعوا فقدانا وفي وين تزها السمس نتأملها ونرمي عليها اللوم من اللي وفي لصل وفي لصل هي ثابتة في حلها غير الغباء والجهل عامل جاننا كل الخطايا الغيرنا نحملها وما على الأيام نرمو جاننا وكل ما يصيب الحي ينسب لها ويا ما تلطخ ثوبها بوحالنا وبالغدر كل اصبعنا تشير لها زين القدر يا سامعي وافعالنا هم السبب في زهوها وزعلها وكل ما جري في حلنا وترحالنا. يا <تصفيق> محمد هم السبب في زهوها وزعلها وكل ما جري في حلنا وترحالنا ومهبول مهبول مهبول من دار الخطا ونعلها هي رقع هي رقع مسرح للحياه لاماننا حنين مثلوها نجحها وافشلها. حنين من عليها كاسرين ظلالنا وهي عاكسه للظلك تحللها زي المراية نشوف فيها حالنا كان خير نلقوا الخير في مشاتلها وكان شر تتسرم خيوط خبالنا حنين من يحدد جودها واسفلها واما القدر محتوم زي جانا لا حد يقدر وجهته يبدلها مهما هذينا في المساعدة باقوالنا المكتوب ساير بمر من عدلها رب السماء درب النجاه ايانا واللي مسك الدرب لا لا ليخاف مهما دعس قل غباري فمره اعماله وافيه يحصلها من ضعفة عشرات عند الباري عاليابسه تلهد بغير صراع وفي البحر مركبها طويل الصاري وفي الجو لها الف باع وباع غريب سرها يصعب على اللي قاس